Και τώρα τελευταία δεν πάμε καλά γιατί της κάνω όλο τον άρρωστο. Προχθές είπα ότι έχω age. Και τι σου είπε. Θα σε τρύψω μου να σου περάσει. Σε έτριψε. Με σακάτεψε μέχρι που ομολόγησα. Τι. Ότι δεν έχω τίποτα.